Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Hát az előző előadóhoz is egy kicsit hozzászólnék, valóban egyébként nem könnyű elkezdeni egy vállalkozást, főleg nem egy mezőgazdasági vállalkozást. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok kitartás kell hozzá. Egy-két szót szeretnénk mondani magunkról, hogy király Dávid vagyok, ő pedig a feleségem, királynék őrösi Szilvia. Tulajdonképpen a Földhöz való viszonyomat azt egészen kisgyeremkorom óta viszem magammal, mert a nagyszüleim világéletükbe gazdálkodtak és ribizlivel foglalkoztak, így minden nyáron tulajdonképpen a születek aktív részese voltam, és így szép lassan a Föld szeretete, a növény szeretete az így beleégett a szívembe. Ennek ellenére a tanulmányaimat Pesten folytattam, és hát mondhatnám, hogy nem ebbe az irányba mentem el. A gasztronómia az nagyon-nagyon érdekelt, ezért Pesten sévként dolgoztam, majd 2012-ben nagyapám halála után hazaköltöztem, bocsánat, hazaköltöztem Verpelétre nagymamámhoz, akivel elkezdtünk együtt gazdálkodni. És tulajdonképpen 2015-ben készítettem el az első saját Ribizli baromat. Mi 2017-ben ismerkedtünk meg Dáviddal, én is vidéken nőttem fel Hajdú Bihar megyében, Debrecenben végeztem növényorvosként, és Egerben dolgoztam szaktanácsadóként, amikor mi megismerkedtünk. És én már akkor azt gondoltam, hogy valami csodálatos dolog, amit ő csinál, akkor még hozott nekem Ribizli és ahogy így belekerültem a gazdaságba, 18-ban összeházasodtunk, azóta hát átvettem az adminisztrációs terheket róla, mert ő azt soha nem szerette csinálni. És igazából a feladatmegosztás teljesen rugalmas közöttünk, mert mindenki azt csinálja, amit szeret és amihez ért. Így van, és akkor lépjünk tovább a vállalkozásra és a cégre. Az elképzelésünk az az volt, hogy azzal foglalkozunk, hogy minden, ami ribizli. Fontos volt, hogy kiválaszunk egy olyan alapterméket, amiben teljes mértékben megbízunk, és a megfelelő piaci részt is megtaláljuk. Ez volt a ribizli bor, és tulajdonképpen ezzel indítottuk el a vállalkozásunkat. A logó elkészítésénél Ipacs Gézának a segítségét kértük, akinek köszönjük szépen a nagyon jó arculatot és logót. Tulajdonképpen az volt a célunk ezzel, hogy egy olyan logónk legyen, ami egyértelműen ribizli és nem szőlő, mert sajnos a két gyümölcs az összekeverhető. Illetve még ki szeretnék térni a névválasztásra. Sokan kérdezik, hogy miért Lajos király. Az elsődleges szempont az az volt, hogy nagyapámat Bernát Lajosnak hívták, és törre örököltük a gazdaságot, nekünk pedig a családnevünk király, így a kettőből összeraktunk egy ilyen. Király, nevet. Fontos számunkra a fenntarthatóság, ezért már a második évben, vagy csak a második éve ökológiai gazdálkodást folytatunk a ribizli földjeinken. Rövid távú terveink között szerepel, hogy a palackokat visszaválthatóvá tegyük, és így újra tudjuk őket hasznosítani, valamint minden rendezvényen és fesztiválon, kizárólag üvegohárból kínáljuk a termékeket. Itt szeretném bemutatni a két terméket, amivel jelenleg piacon vagyunk, ez a piros és a fekete ribízlibor. Először a pirossal kezdeném, a piros ribízlibor az egy reduktív eljárással készített ribízlibor. Tulajdonképpen egy könnyed, lágy, nyárias, könnyen értelmezhető, üdítő long drink, amit egyébként előszeretettel készítünk frecsnek is, de erről majd a feleségem részletesebben is fog mesélni. Uh, tulajdonképpen a reduktív eljárásnál annyit kell tudni, hogy amennyire a technológiánk engedi, teljes mértékben oxigéntől elzárt uh, rendszerben erjesztjük és készítjük a bort, ezáltal uh, magába zárja a gyümölcsnek a frissességét, aromáját és illatát. A fekete ribizli bor, az tulajdonképpen jelenleg... Uh, azt mondhatom, hogy a zászlós hajunk, nagyon sokan igazából a fekete ribizlit ismerik a ribizli közül, meg hogy az mennyire egészséges, ezért nyilván nagyon sokan kedvelik. Ez egy testesebb, vörös, borosabb, jellegű bor. Tulajdonképpen így szakácsfejjel a gasztronóbiába őt a vörös húsok és a, a, a székek világába képzeltük el. A következő diánál arról szeretnénk nektek beszélni, hogy nagyon fontos az, hogy amikor elkezdtük a vállalkozást, minden apró részletre odafigyeltünk. Nagyon hosszú időn keresztül készítettük elő azt, hogy mi piacra kerüljünk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag három évig csak az előkészületek folytak. És tulajdonképpen nem csak az a lényeg, ami benne van a palacban, vagy a terméketekbe, hanem mi azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy mit tudunk adni a szemnek, és ez hogyan van csomagolva. Ezért gyakorlatilag pénzt, időt nem sajnálva arra törekedtünk, hogy a tökéletes csomagolást állítsuk elő. És itt szeretnék arról beszélni, hogy ez a piac ez viszonylag nagy, de, de mégsem lehet mindent megtalálni, ezért egészen Portugáliáig kellett menni, ahhoz, hogy Első osztályú parafa dugót találjunk, ami például visszazárható. Ez a vendéglátásban nagyon fontos, hogyha felbontanak egy bort, akkor azt mindig vissza tudják zárni, és megőrizze a friss frissességét. Ennek az ára eléggé sok, tehát hogyha valaki úgy gondolja, azért ebből több ezer vagy több százer darabot megvenne, akkor egy elég komoly árat tud kihozni. A portói palackkal azt szerettük volna jelezni a fogyasztók részére, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy különleges ital, amit fogyasztanak és nem összekeverendő a sima borokkal. Ha jól tudom, akkor Magyarországon egyedül mi forgalmazunk ilyen palackban bort. A harmadik az a címke. Számunkra nagyon fontos volt az, hogy a legújabb technológiával készüljön el, és tényleg ez is minden, minden tökéletes legyen, és a legapróbb részletekig kidolgozott legyen, ezért egy ilyen 3D UV lakozott címkén álmodta meg Géza nekünk ezt a tervet és mi meg is fogadtuk a tanácsát, és így készítettük el. Ezt tulajdonképpen, hogyha gondoljátok, majd meg is nézhetitek, olyan, mintha nyomot lenne, de mégsem. A képen a Ribisley fröccsöt láthatjátok. Amikor Dávid először mondta nekem, hogy készítsünk a borból a fröccsöt, akkor én szkeptikus voltam, mert annyira finom magában a bor, hogy úgy gondoltam, hogy ne roncsuk el vízzel és nagyon sokan ezt a visszajelzést kapjuk fesztiválokon is, hogy nem kellene elrontani vízzel, aztán elkészítjük nekik a fröccsöt, koktélszerűen jéggel, narancssal, mentával, és egy hát nyáron ribizli fűrtel, akkor mindenkiben megdől ez a kéte és valóban fantasztikus fröccsöt lehet belőle csinálni. Most már a szállodákban, éttermekben így is forgalmazzuk, vagyis hát forgalmazzák. Itt a következő képen tulajdonképpen egy Premiert szeretnénk nektek bemutatni, mert a nagy közönség előtt még soha senkinek nem mutattuk meg a jövőbeni terveinket. Elkészült tulajdonképpen egy olyan szortiment, amiben be tudjuk mutatni azt, hogy a jövő évben, vagy akár már most karácsonykor, vagy 2022-ben mikkel szeretnénk piacra jönni. Gyakorlatilag, hogyha balról kezdjük, akkor a Ribizli-szerpöt láthatjátok utána a ribizli pálinkát, a habzóbort, majd a két alaptermékünket, a fekete és a piros ribizli bort, utána kettő darab hordósérlelésű prémium bort, az egyik az fehér, a másik pedig fekete ribizli bor, majd egy likőr, és a végén egy hagyományos eljárással készült ribizli pesgű. Tulajdonképpen mikor ez elkészült, akkor körvonalazódott ki nekünk az, hogy pontosan hogyan szeretnénk felosztani a szortimentünket, és milyen alap, és milyen prémium termékeket szeretnénk kínálni a fogyasztóknak. És ezt úgy osztottuk föl, ahogy láthatjátok, hogy van az RBZ-el, és van a Louis. A Louis az egy, tényleg egy prémiumabb kategória, egy magasabb hozzáadott értékkel készült, bor, vagy termék. Itt szeretném kiemelni a Louis sorozatnak az első ö, ö, tulajdonképpen termékét, amivel idén karácsonyra szeretnénk kijönni. Ez egy 2018-as évjáratú fekete ribizli bor, ami két évig volt mátrai tölgyfa hordóban érlelve. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert gyakorlatilag a, úgymond a két gyerekünk után ő lesz a következő, amivel a piacon elérhetők leszünk, és azt is fontos elmondani, hogy ez egy 400 palackos limitált kiadás lesz. Igen, és azt nem mondta rá, hogy egy igazi gyerekünk is van, csak most nem hoztuk. A ribizli pálinkánkat láthatjátok a képen, ami összeköti a két termékcsaládot, ezzel kifejezve a verpelét, verszáj, tengeit, és azt, hogy egy vidéki márkát nemzetközi vé lehet tenni, és mi ebben nagyon hiszünk. Borainkat jelenleg éttermekben, szállodákban, gaszlómiai boltokban értékesítjük, illetve már egy csomagolásmentes boltban is. Na nagyon fontos, hogy a webshopunkon is lehet rendelni. Köszönjük szépen a figyelmet.